امروز قراره با هم بریم به استان زیبای گیلان. آماده‌ای؟ بشیم ر. بریم. خیلی خوشو بچه بچه‌ها. یه قسمت دیگه از بهترین غذاهای دنیا با کومان. البته نه بساز سرویسش بهترین غذاهای دنیا. ما بگیم ایران قابل قیاس هم نیست. تمام تو لیست کنین. یه لیست کنین بهترین غذاهای ایران. یه لیست کنین بهترین غذاهای دنیا. این لیست بهترین غذاهای ایرانه. الان اصفهان سطر جدوله. و بریم امروز گیلان میتونه بیاد با رات ادسوان یا نه. برید ببینید. بورو ببین بورو غذای اولتون که هم به شکل پیش غذا می خورن هم شکل غذای اصلی با برنج میرزا قاسمی دیگه کسی با با نیست اینو باشه با نخلی نخلی دیگه. دیگه. دیگه دیگه برای دوست داری تو میرزا خیلی میرزا دوست دارم. سیر زیاد دوست داری سیر زیادازی سیر کورویش من خیلی سیر دوست دارم شما دوست داریم. خیلی سیر میاد نواذه مادرم، مادرها شمالی ان من همون طرف شمالی غذاهای شمالی زیاد میخورید شما. هیچ کدوممون شمالی نیست البته خلاص اینکه شما کاری تشکر ویجی کنید مانه ما که واقعا تمام این غذا رو کشید واقعا مرسی. مرسی مرسی ماما آقا بزن تا توانی به بازوی خیش اوشا. بزن میدونسه اندازشم که... میشه نون منو هم بدی؟ ما راست میگیم بدون نون, نون نمیتونیم اصلا نباد می‌دونستین که میرزا قاسم خانه قاجار حاکم گیلان این غذا رو اخترام می‌کنه و افتا خودش رو می‌ذاره روش نه چه با حال؟ یعنی آشپزی اینا خیلی دوست داشته بعد یه روز بادم جون کبابی و میرزا کومان خیلی کاش نبه آها تو نون باز نیست؟ نه ستای خدا، چه خوبه میرزا خواسته بین واقعا خوبه وای خدا مرسی. مرسیم بادمجونا در مودل درستش کبابی باید بشن آره یعنی بادمجونا رو ما باید روی باریکیو کبابی کرده بود تقماغ داره نه؟ آره تقماغ داشت داره کبابیه؟ سیریه، یعنی دودی و سیر و اون مزه دودی بودنش خیلی احساس میشه قشمزده است آسونل و هلغون میگن راهت چی؟ آسونل نراحت میره پایین آسونل و هلغون چیزی که راهت بره پایین حال میده، میدونی چی میگم؟ یله، کلن حال میده من نمیستم میرزا آسانی برای من نمیستم میرزا کمونه که بزنین میرزا کمانو زود، زود، سوسیس دوش بعدیتون که دوباره هم به عنوان پیش غذا می مگه میشه منم فکر نکنم خورم با عنوان غذای اصلی هم می خورم ولی بیشتر به پیش غذا معروفه باقالی قاطوق مگه میشه باقالی قاطوق اسمش چه نخورم فکر نکنم, نکنم تا حالا خیلی ذوق دارم برای همون هم عاشق باقالی قاطوق من تا حالا امطاره نکنم من چرا دوست دارم من تا حالا نخورم توش مثل اینکه لوبیا سفید هاچ باقالا هم بهش آره مثل اینکه اصلیشه ولی خب تو ونکور چند دا کلمه بیدانه نبیستم پرسیدم بریس ایوانفود بگی پاچباقان هایی رو میزن و میدازم تو یک گمجی تو یک تروبی فکر کنم تروب بود او소. گمج هستی تخم مرگ هم داره این آره آیا. این هم داره بفرمایی کنم اینا رو خوششینه که, که گیاه خار باشی کاملا میشه. قضا غذا خوردی گیاه خار. قضا خوری هم نه؟ غذا خوری هم کامپلیت البته گیاه خار تخم مرغ میخورن ویگان. آها ویگان نمیخورن این میتونی بدون تخم مرغ بخوری. مثلا ویگان خار یا نه؟ آره با نون. با نون میخورن. ما اینم با برنج خوردیم. بابا اینا سیر میشین نون چیه؟ بزنیم بریز. چه هم خوشمده سبکه چه مزه بحالی چه تا نخورده می نومه خیلی احساس بکنم سبزی هایی محتر متفای شیوی در خیزی ها مثل کوکوسی زمینی هم سبزی ست از ست کوکوسی سبزی کوکوسی ستا با خورده من خیلی آنالیزم درسته مزه مزه کوکوسی سبزی می ده خیلی نه؟ می تونه طعم مزه گوسه باشه ولی خب خیلی قضیه سبو نیست. یعنی اساس احساس میکنم اون حدی که من میخورمش سنگین میکنه و می هر چیزی زیاد پهالان همه ایران به نظر میتونه غذا اصلی باشه خیلی سنگینه اینا که غذا اصلی نباشن نه، نظر سنگینه سنگینه نه واقعا من نمیتونم این غذا اصلی بکنم غذا اصلی باشه نه تو اینو بگیر ببر بندازت اون غذا قبول نمیکردی مثلا توی یه می رفتی، این رو گفتنم غذای من غذای من غزم... نداره، غذا اصلی بده غذای منو رو بدید، آره گوشت really. من کجاست؟ الان جفت زده که خودیم 10 از ده گوشت دارو زد میاره غذای فردیتون، یه ذر جدیدتر چه داره، آه آه کاش اینجا بودیم، بدشا کاش اینجا بودیم و این بوهای خوبی که ما داریم میبینیم چی میگرم؟ میشنافیم میشه کافیم بورو میشنون یا بورو اختصاص میشنون خب این قضاوت مشخص است واویشکا واویشکا این اصلا اینو اصلا هیچ جای دروج نمیخورد گوش چرخ کرده است حالا با دل جوغر و مرغ و اینا هم بعضی درست میکنن ولی گوشت چرخ کرده و رب و سیب زمینی و اینا مثلا ملات مثلا ملات ماکارونی آره برای سیب زمینی داره اینجا نوشته که از روسیه از جنگ جهانی دوم راه پیدا کرده به این اسمش اینو واویشکا ولی میگن باویشکا میگن اینو باووشکا شکا آره میگه مثل واویشکاش شویشه شواهار ربطی نداره بابوشکا روسریه که نیست بابوشکا چرا منو زایره میکنین واسه نمیدونیم اومادیه بزنین بابرنج بهش نمیخوره با برنج بعد خوردی نه نمیخور، تو با برنش بخور من میخورم تعدیگو من میخوام بابا بهش نمیخوره اینا اصلا به هم نمیان اما این قاشادی سیب زمینی داره و چیزا سیب زمینی داره اصلاً این خوده. ایده سیب زمینی روی غذا رو من خیلی دوست دارم. باز همه غذا با سیب زمینی داشته باشه. نه؟ خیلی قشنگه. سیب زمین. زمینی به حس که چیپس و سیب زمینی این اینا بیاد سیب زمینی که بهترین سایه دنیاست به ازش همه چی درست می‌کونم. دقیقاً. دقیقاً. رو ببین. مگه نگفتی بهش نمیاد. دیگه گفتم میخوام اوتنتیک کنم. برای چی سادیگ برمی داره اگه بهش نمیاد. اینم دو تا ترفند برمی‌کارم. اون خواجه از دور دیگه از دور با دیگه، چی میخوای؟ دیگه چرا ما نمیدیم گیلان؟ این یکی از خوشبده ترینی سایی خوردن جایی دارم میگن <تصفيق> چرا اینجوری میکنی؟ چرا نمیتونی خوددار باشی <تصفيق> من خیلی خوشبده، امهلا <تصفيق> که خودم دارم <تصفيق> هم کل خورده هم دارم میترکم کله ما بیشکه ها رو خوردم ولی یه غذای دیگه مونده کنیم یافه خوبی داره شبیه شب شب فسنجونه بس. دقیقا خورشت انار بیج یکی از غذایی خیلی معروف استان گیلانه که مثل اینکه تو شب یلدا و اینام هم خیلی میخورنش خیلی مثل فسنجونه ولی سبزی های معتر توش داره و چه بار فسنجونه گیلانیه آره یعنی گوشت ترش. مثلا نه خوش خوش نه اسی شیدم نخوردم شما خوردین قبل نه من هم هیچ وقت نخوردم من تا واردم این هم ما هم با رفتن دورستی کرد شوخ شدم که تادیگر باید نداشته او حواسم ناوقو نمیدارم وای چه کالیزه میا کالیز مثل تیری از آب سابت ملیم میرسیم سابت ملی چیه سابت ملی ما هم با سابت ملی میرسیم تیری از راه دور خدا فرست از راه دور خدا چیجوری این قراره بخوریم؟ واو او. واو <تصفح> او. چقدر داره. طورشه مم. خدا خس بیلان. بیلان نمبر وان ویکتوری رویال ببین در آن واحدی که فسنجونه مزه‌ای سبزی هم میده دقیقا نمیده به مزه‌ای مزه‌ای فسنجون نداره خیلی شرف فسنجون داره آره بریم باختره گردو دیگه ولی کاملا یه یه دیگه است قضیه این فسنجون فقط رنگ و تکسچرش میزنه این سبزی داره, داره و طعم فسنجونو بقیه هر کسی یه جور میخوره بعضیا ترش آره. من همیشه هم شیرین خوردم ملس میخورن مم. ملس خدای خیلی غذاهای خوبی داریم تو ایران خیلی خیلی بهترین غذای دنیاس واقعا اصلا قابل مقایسه نیست بچه دیگه همین امروز اگر این انار بیج اگر تونست این کسی پیدا پیداکایی براتون درست کنه رستورانی جایی ریستورانیش خوب نیست <تصفح> خیلی خوبه. <محن> خوبه خوبه. به همجز یه جون بی ملخک فقط من دیر جون میدم ملخک یهو بی هو شد انگار غذا خورد دیگه رفت تو خواب <تصفيق> ای مادر حَمَن خوردی خوب برای من اینو متأسفم آمادگی ندارم هر غذا می‌خینی واقعاً این طق غذای دنیا بدون قابلیه یکی از تنارمیل آره. غذا واقعاً یکی از آره. خوشمزه‌ترین غذاهایی بود که من تو زندگی مگه میشه چرا ناراحت نیستی که مثلا تا این سن نخورده بود این غذا رو من خیرم مخبر می‌میدم ناراحتم که چقدر چیز دیگه هست و هر هر شای که رفیق یه غذای بود که چرا نخورده غذا حسن حسن آدم کسیده به 4 تا قضا کارموری مامان بابا این دسر خیلی دوست دارم خیلی غیرتاره دوستیر فکر کردم ببین بیرونش سخت و کرانچی و سرخ شده توش نرمه توش گردو و دارچین چه... و... آره بوی دارچین میاد آره. این هالوویناست ولی بیرونش درست کردنش خیلی سخته آرده گندم و برنج اینجوری میریزن توی قیفه چند شاخه به حالت قطعه قطعه دقیقاً بریم هل سخته مرسی سنگینه شیرین نیست اصلا نه، کم شیرینه خیلی م. که من دوست دارم خیلی کم شیرین من دوستم بیا با میگی کم شیرینه خیلی شبیه انگار شیرینیش کلان دارچینشه نشه ولی یه حالت تدیگونهی هم داره خیلی دوست دارم دیگه بیرونش کریسپیه نه؟ نه اصلا؟ آره. بیرون سفته؟ بیرونش توش نرمه, نرمه. دسر سنگینیه ولی به نظر من می‌بند آدم رو هرچی قضاها سباک بودن قضاها, قضاها سباک سبا... نبودن چی داری میگی؟ من خیلی سباک نبودم تو خوردی من بسیار سباک هم بنام آقا، به من واقعا من که دارم می‌ترکم من این حسان ندارم خوب ما حسان رو با همدیگه شما نمی‌کنم تو هگه داری می‌ترکیم من اینطور نیستم خط موسو گفتن نیست چونم میشه اینجوری؟ عصبی دمه... اصلا نمیخوام تموم شه این سیگمنت که میره دوباره تا این ماه دیگه وای، بعد این دوباره شروع کنی روتای اگر بدونی این چیزهایی گرفتن آقا، دوید رسیدیم به سخت این قسمت کار باست من سخت نیست گله کاره باست من سخت نیست اصلا امتیاز دادم به این این 10 از دعای من، تموم شد چرا کمتر بدن؟ آ الان شیراز پشتش به ماست ببین بعد ارق چیزی رو میذارم کنار من خب به شهر یا استان خودتا نرم آقا فقط به بقیان قضا همشون خیلی خوب بودم همه قضا بود. ده بود حتی در سه تاش ده میگیره بی کدوم کمتر گره؟ باقا نو من شاید نه و نه میدم که اگر مثلا تو آینده یه غذای ما از این بهتر بتونم به اون ده ها بدن نه و نه و نه مید نو no, نو no. تو چه می‌دی من می دیدم 9 و نیم فکر کنم 9 و نیم واقعا فقط یه ذره اوکی من هر کی تو هر کی نظرش داره من نگاه میکنم نه،, نه نه نه هر کی، هر چی نظر خواهش داره گیلان <تصفح> صدرجد بلد بهترین غذای ایران کومال شد 9/7 9/7 بچا واقعا حقشه <تصفح> حق خیلی بوم. واقعا برین غذای گیلانیو امتحان کنین خوشبحال بچه‌ای که گیلانی ان و از در این غذای خود میخورن. خیلی بمبه همه خوب بچا <تصفح> اونایی که شما مثلا امروز کلی چیزای جدید گرفتوشین چی؟ مثلا دنیا فقط این چهار چیزی که مادی نیست کلی وسعت داره که چیزای جدید غذای گیلانی امروز جدید بود کاملا هر بویی میده واقعا کشوری هستان که دوست دارید دفعه بعد قزیشو تست کنیم مثلا تو کامنت ها بنویسید ما. اگرم می‌نویسین به اون بگین چه قزاییشو امتحان بکنم. حالا ها، کامنت های این سری چی شده بگو خیلی خوب. می‌خوام میداد کارش بگو بگویید. یک آتش فشانی که از توش آتش سبز بیرون گداختش به صورت یک فسیل افتاد. گداخته. آره فسیلشو شیکوندم. از توش دو تا تو کامت اومد. این آتیشم دیگه خیلی زحمت دارم بچه‌ها. بای بای. از با هم بریم به استان زیبای گیلان آماده ای؟ بشیم ره بریم چه صدام نوازاکی میشه نمیدونم یه چرا میشه بشیم است خیلی خوشمزده است تحقیمی خیلی دارید اوه. کیمیو توام دوست تو جدی. 20